ὁ καπνίζεις, 1. Ο καπνίστες, ὁ καπνίστρια. 2. Ο με καπνίστες, ὁ με καπνίστρια. 3. Το μπακτερίδιον καπνού, το σιγαρέττον. 4. Ο διουλιστεέρ. 5. Το ανέλαιμα καπνού, το σιγάρον. Το καπνόστριπτον, το κάπνο σούστρεμμα. 6. Ο καπνός χεμποτάνε, He ε νοικοτιανέε ποτάνε. 7. He ε κάπνο θεέκε. 8. Χε κάπνο σούρινγκ. 9. Χω αναπτέερ. 10. Το πυρέιον, το θεοκέριον, το φωόσφορον. 11. Το τέφρο δώδεκα, Δόδεκα. τέφρα. τριακαίδεκα, καίδεκα. Ο κερός. Ε καντέλε. Τέσσερα καίδεκα. Ε φλόξ. πεντεκάιδεκα, Το ελύχνιον. Ε καίδεκα. Ο κερός. Επτακαίδεκα. Ε λουχνία. Το λουχνέιον.